Ova ruka povede štap na svoju osu, a ovde morate sa kolemima i sa rukom da uradite ovo. Tako da ja njega ovde savijem i okrenu. Znači ševam, Moje telo ide ovako dole, znači ne možete rukama da spustite partnera. Znači, nemo što je da uradite ovo, ovo. To je nemoguće. E, morate da uradite znači, ovo, a pa dole kolenima, pa je onda na drugu stranu. Evo, druga strana, dajte, odavde, ovo, dole kolenima i tamo. Dakle, među vas na dva dela. Znači, nije ovo, par ne treće suke, a mi ugodite ovo, nije s te strane. Znači, a, odavde, a, šta mora bude između vas? E sad, kada ovo povuče na vašu liniju, znači ovo povuče na vašu liniju, a ova ruka sa telom i korenima spusti dole. Tako da je u ovoj poziciji još uvek štap između mene i njegima. E sad, ja okrećem i dižem tako da njegove ruke dođu ovako u točno. U stranu, morate da dignete onaj vrh na gore. Znači, kada uradite ovo, ovo i ovo, morate da dignete na gore, i onda je odnozgo do. E sad, a, nemojte mnogo da dižete gore, a se kvarter ispravi, nego da bude u nekom polu ispravljenu polu. Tako da to je da ovo, ovo i ovo. Da gledajte. kako ovo dižete, podižete ovu nogu. Znači, kada uradite ovo i kada sila reakcije podigne od voda, treba da uradite ovo onda pustite težinu da padne dolo. I e, kada noga stane, ruke još dodaju ovakav vod. Tu, ne tamo. Tamo će ona hoditi. Znači, kada uradite ovo, ovo, to je ovo i još dodate Ajde, bol, bol, bol, bol. Ajde, znači, ne radite rukama tehniku, nego tehniku radite telo. Znači, pogledajte, znači, telo, telo, telo i onda ruki. A vi ostanete sa telom i onda radite ovako, ovako i ovako. A telo vam stoji onda vam je teško da a, bacite Znači, ve, kako zakačite? Telo, telo, telo i telo. Telo, telo, telo. Hajde, vajte. Šta znači? Se. Ako sam ja bio, ovo je linija po kojoj on dolazi, a hoću da bacim po onoj liniji tamo. Znači, od A, ne, prvo sam otišao ovamo, i otišao sam dolo. Međutim, sam moram ovom nogom da tamo i da odem gole. I onda ga bacam tamo odakle došao. Znači, moram a, da uradim pokrete nogama kao da hoću da ga zaobiđim. Znači, dajte, ovam zaobišao sam, ne da li vidite, i bacam. Kada je bacanje u pitanju, ne bacate tamo. Ako gurdete tamo, oćak od. Znači, bacanje dole, tu ispred obje opet još na kraju dodate će brat, aj budjet i ovak aj pa aj Moje je šeća teza